Mimi kwa majina naitwa Nehemia Credo Mwashiuya Ya nimezaliwa Katavi, nitakumbuka mpanda huko. nimezaliwa katika familia ya watoto situko tisa, lakini walifariki Pia baba na alifariki, wa watano na mama. Ah, maisha ya Katavi tukenye ni kwa mtoto sasa so, nimegulia na mama, naafu nimegulia kidini, yani nyumba ni nzuri sana wa Lokole. Yeah. So mashaer kwa Simba sio sana haswa lakini tulienjoy the vibe. Samara kwa tule ya. Ndio ile yote. Kidogo. Ah, kaka banipo. Baba alifariki 2022, ni kwa miaka michatu. Eh. Ah, malezi ya mama kwenye muziki yamechangia kwa sababu mama mwenyewe ni mwimba kwaya, pia dada zangu wa kwanza naye ni mwimba kwaya, ni mwalimu wa kwaya. Ah, dada yangu naye ni mwimba kwaya. Ya, kaka yangu mwingine hilo ndo masala na chimbo chimbo. Ah, niko na, na mdogo wangu wa ya hivyo kwa mziki mziki mmeanzia nyumbani mimi nilikumbezeliwa na kuona muziki ndugu zangu anaimba pia niada kanisani wanaimba so na mimi nikapenda muziki hapo na mimi kaanza kuimba mziki nilipo mdogo sana ya mziki ya asante ya watu wa kanisani niaje kimba mziki muziki kanisani kuna mwalimu baadae anafundisha kanisani pale mbele tunaimba ni mtoto ya ni kwa sababu nimezaliwa na uona mziki na upenda napenda wazangu anaimba wa uh, afu na mimi nika nikaa nataka nifanye kitu kilikuwa na mimi kana kufanya nikiwa mdogo sana aa hmm. uh, ilianza katavi pana ilikuwa mwaka 2014 ndio yeah, hapo ni mziki mimi nimeanza kupiga tambo Mziki nimeanza shule. Eh, ni na mimi pia ntiwani yani nimeanza shule dasara ya 2015 dasara ya kwanza bila 2007. Na nasomaa chipechea. Naanza dasara kwanza. Kile kwa shule ni la kwanza ivo kuzoezana na watu lapi, la pili ah, na tatu, saa tikaanza muziki. Tanza kwa kuimbia muziki shuleni sababu muziki kwa nyumbani mtaani. Yeah, nikaza nika na shuleni, nikapata kina Anthony Katabi, kina Sistone Robati. Wao oh, wanango anapigia darati kwa Lula, wanapigia bichi kwa Lula afi naimba. Nilikuwa nachana chana hizo. Sababu nilikuwa napendaka sana nyimbo za loma hmm, yeah. mimi ka hizo, kama nyimbo za Tanzania yeah, nilikuwa naipenda sana nilikalili. Ah, kwa miaka zile ngoma za Roma nilikuwa naipenda Tanzania. Tanzania nimeipenda sana sababu ndiye na anazanga alianza wa yote so vizuri mimi na mimi kuanza kuna mishere sehemu au kuna ndoto nyingine mfanyiko imba niimbo ya Roma naambia nyimbo zangu yeah nimeimba sana nimeimba ile nyimbo sana sana kukoliko dingia my peoples oh today i'm free yes ndo siku za free ha ha i don't care moja tisa sita moja laga ilipo mwamba pasipo kumwanga damu akaingalisha desemba yes yes mtisi na kulilia kilo alikuwa nami la mwili ulishapotea yeah mligwa tu kambi ya mkutaji kwa tamani madaraka kamkamwachia sasa mgombania ikuru tamaa zao mbichi ruga za kapeni zao wape kipacho wananchi. niliogetana sana a wewe mimi naamini mtu yule cha muziki afoanza basi mwanzo kuimba hip eh, na vizuri zaidi mtu kwa, kwa zamani ukisemtu ukisikia hip ilikuwa eh, ni nzuri sana kwa sababu mfulani kweli maneno kamili unajumba fulani zinaenda same unamsema mtu kweli ni nilianzia hip hop sababu nilipenda hata nikiipa seven naonekana eh kanga hadi eti ndogo inabara ipigie hip hop nilikuwa kwa na la flavor kumekaa huko shuleni pakadasa la tunafanya chele yetu ya kumaliza shule ya msingi niliperform so nilikuwa, nilikuwa. na lakini <digunwa -y -thilla> kuimba nilipenda kuimba kwa sababu studio dogana na Mashael ya utoto wale nilikuwa naikaa ya nini lakini naogopa rada mbali na mtu anafanya ya ni saba nimeingia Shwe, kwa mambo mengi, kwa niliougua sana kwa sababu Kwa studio. Nafikia studio na niambia producer hivi ukai. Ananiambia ah kurekodi kwa nyumbani nikaanza kuazadia. Lakini watu studio ona na, na, ba, na studio na producer kweli kweli kweli yeye na kuongea na studio pale alikuwa bonga kwa Alafu baada ya kumkabidhi nataka kuanzia bichi. Kwa ni naona watu wakaanza Watu anaimba, nikaona ya ndio break up pale So unazo wakazicheza so wakazicheza nikaanza kupata kijana mkoani. Mkoani na kubeba sasa naweza muziki. <muchilipa> Ufungo kwanza nilolegodi ile ya kwanza ilikuwa inaitwa ungejua. Ungejua na hiyo nyimbo mimi uh, ile ile kwa sababu ni mi, ila bado nje toka. ya kwanza kwanza. Tokomala kwanza na njia kinanimetia mwenyewe na sikw Nilikuwa naimba muda wote na ji sijaugua. Natembea kama nina vidonda japokuwa sijaumia. Hey, umeufanya mwili kukonda, penzi lako sijalivu Kila siku neno kupenda alinijibu utanipatia We ule udhuli wako. Usinigeuze kalaha ukapoteza samani yangu. Kisa tuku kupenda Aliyefika kumi leo, alianza na moja jana, ukafikiri ni leo. Kukujua tango taongoza mama aliyefika kumi leo alianza na moja jana ukafikili mjinga leo Kukujua tango taongoza mama Kukujua. na leo sina ham nimesahau mama ha, Uliniumiza, kutoa kujiuliza najua unaumia ha siwezi mimi nimepanda bei najua unaumia sio bagara mimi ni aliyefika leo alianza na moja jana ukafikiri mjinga leo Ukujua taongoza mama aliyefika 10 leo alianza na moja jana ukafikili mjinga leo ukujua taongoza mama unajua ungejua na afanya hiyo ngoma ikabara poka mazuri jioni wapi na wapi kaona ah ko kitu studio tena kwa mara ya pili nika record ya pili ya Mohamed nionyeshe pingine tena kwa ni Kiswahili kwa ile gist nyingine bro ngoma sababu hii ngoma inaweza kuchezeka au ya Nilipeka idea ya kwanza kwa FM nika nikaitangulisha pale watu wakaipenda na fungua niliambiwa so ni na mtangazaji pale anabia dogo ni kutudua tunaimba vitu vinayelimisha jamii. Kwa hiyo kanibidi nipeke idea nyingine mpanda FM pale nyumbani, nipeka mpanda FM. Eh hiyo hiyo dogo nasikia mikoa mikoa baadhi kama Simbaanga na Rupwa huko. Kwa hiyo nika nipeka pale nikaipiga baada ya kuipigia pale zako nikaanza Nika mwaka na nikaanza simu na watu wa sibanga so, yeah, na moja simu saa anafanya show ya show ya kwanza nakumbuka nilitembea vitatu kama laki na nusu mm, baada ya kuona ah kama mimi message nyingine na, na, anafanya yale anapenda hivi ime kwa imeenda kwenye watu kuna ni bali mbani nikaona sasa hizi safari sas, nyingi ambazo ikikua kubwa ya alafu kuna bro mmoja alikuwa alikuwa da ya alikuwa da alikuwa anataraji sana kutashia mangofu aitwaye chuma kwenye whatsapp nauza apitaye kwenye mangofu kwenye whatsapp kwa dadala wale mabichi ajilekudia nyimbo ananikia nyimbo kwa ukiwa kati mambo akaambia bidi nikagundika mmoja tena nyingine nikamtumia baada ni ya 2020 ile sana ni mjini kwanza tunaweza kufikia kwa ah, mkubwa siku ndio enjo, mwafumbua ilaka yenyewe kweli. nikafika Morogoro, nikapiga Morogoro, basi poa. Kwa hiyo kwa eni ndo kama ni ndo kama nda mchana sasa ndo baba alika kama kwa kwa baadaye samlikuwa na ugawana na nilikuwa na ile nyingine isoni, nikaza zulula tu. Sasa akwenda, stendi za huko, narudi huko, naenda huko, narudi huko. Nilikuwa sijana mtaa wote yule sijui ubungu, lakini baadaye kwa ndugu yangu mmoja aitwa Modesty yeye yule kwa ndugu yake alikuwa mtoto kataji uko nyumbani kwetu so nikaona ndugu yangu huyu ngoja ni kunipigie simu nikupigia simu simu inaisha kama ndugu yangu amenikodamu na niko ugumu afu nimwambia tabia blofu blofu nyeshi simu yangu apokee ya Vatican sasa ile simu na mda ya muda asikose tutusiku na sivini kwa hapa sasa hivi hapa nimeshuka na zunura teleleni ndipo. Kawaa zika nini? Njoo nije nije ngoni poke. Unataka tena au ni akaniambia bana ngwani ongea na zake. na wakamkatalia. Bana ataki mgeni nuku yango sana ndo nsaidia mwenendo hivo mgeni kwani nakaa sehemu gani na, nakaa bagala bagala eh umgaa una nyimba diamonda kwa nyimba diamonda ni maisha maisha nika wa yani bagala akwenda wewe ushakotea watu ushakotea kwanza aujejejeji tumikwasi safari ndefu na langu na simu ndii bado ndo ndia gari nikajibana sana ndio mrefu naona ni saa 3 saa sehemu na ulienda uliche same anikwenda nikuuliza apa ni nani nikaona wazee wanaosoma za game ko nikabii hao wazee niwaulize jamani jamani sasa nikapata ya hapa sema ah wapi Boda boda boda boda sasa, mpiletia, mpiletia kwa, kwa, kwa, kwa mimi na dada yetu na mtoto na ni kupeleke lakini ndugu yangu wakati na kuomba kutoa simu njiani wapi kupokea simu sababu nauguka daibuwa. Kwa baada ya hapo nilikwambia mzee, ikabidi santosi simu. Una jambo bale simu sana. Na na mimi, mama, kakaangu, ya, dada zangu, watu mdogo tabora hapo. Unayewe kama nilipigia sana. Wewe mfrada wewe unashojea kudaa. Maiko eh binafumu maeneo dala labda atakunisafisha mingine maana yake zake za kujeni zoga mikoa sasa mimi nimekuja tatu tabora uko gani wazee basi ukiangeke mdogo wangu mimi ngodaa chaye kuolewa kwao lazima shemeji yako sema dada yeye anatumia na, na koja kaarafaka nakumbuka kwenye kutoka ubungo mpaka, safari ndefu Hapo, nanaf -kumi kumi, nanaf nikam, kwa afu huko ni 1010 ni kwa nikamchukua u... kwa, kwa huku kwa kutoka ubungo ndia so, kama ile gomeni kwa ni so nikaanambia kama itakuwa ndogo ni mongeze saa 2000 kwa nauliza kule Mungu unajua ni mfumo shilingi 600 kutoka 940 kashanga pirimba duty ule upata hiyo jali wakati tulimpana nyari safiri ni 1000 naenda mkoani kwanza gari biona nadra ko achukuele ndo da afu yenye kwa balaa balaa yani balaa ni chukua hapo mkastadi ni kama unazotembea kwa kusani ya kupanda unaenda sehemu ya huyo kwa baadapo nika chukua kwa shemeji nikakatoa na, nika, nika nika na maisha mazuri sana. maisha mazuri Baada ya kula ilikuwa muda saa 5 hiyo nikauga. Nika kwenda kulala nimekuta na wa chumba wa na kwa jirani. Hapo inaanza kuwa na kama na hapa kumbe mepanga, kwa namti na kumbe na kwa Jee kwa jirani yule mshehela leo kesho kabla ndugu yake ya huyu ndugu yangu fulani kwa baada hapo nikaambia kwa jirani ndahara siwe kwanza ya kwanza sigezu kumto kwa sana so ni nafikiria na naanzia muziki kama hivi siju inaona kama naweka kulala na kama hivi siju shoma yangu atakwaje nyumbani nikapewa chai nikaonywa lakini na vijangu ule ambao kuuliza wakati ukwaja ukurudi sasa Nafulana ni la na mbili ai kwashako mwenyewe kwa hapa eh, lakini sina kazi yoyote. Sema mwanangu kwa fight kwa na kuno wipo waninpokea, kwa Shemeji. Kwa hiyo kwa, so, mimi Kwa na kwa Kwa naijua itakuwa kitu simple sio nika na simu nilikuwa nataka nje simu yangu ile nilikuwa naweza nika simu simu nia, nia, nia, na, peblo, eh, na simu ya na anakaniuse kwa sababu kiongozi baga mmoja wa ndo na mimi nipee kwake kwa, kwa muda nimeataka dalala zangu nipange so maisha ya kazi ya line yamesha dawa sasa ndio sikuanza tangi sijui ana nzia wapi hebo sikoanza kufia kwanza mziki kwa sababu nilikuwa na maisha ya kuishi kwa mtu, yani kiongozi alipeka sehemu ya mtu. Na, kukara, kukara, mwanyi, na, Kusabu, na, mtu nilu, na na kuna bibi niache kwanza kwa sababu ya muziki, nitaanza maisha kidogo kwanza So kufanya kazi ya kusajili kwa muda wiki mbili. Mdaoni na razangu, mi, kwa, situ, mi, sabu, kuna, fia, kwa mtu, Mino, kwa, kiparela, mchani, kwa, kwa kwa mtu, Chaw, shangaza, mtu wiki Sina kwa mimi. mimi. Laban, minu, kwa mziu, sabu, simu, Ea, jewa, bado, siwezi kupata vijana wapya, ana kwa vijana. Kwa yeye akaoa akambelekea mkoa mkoani. miji sijaona vizuri kwa sababu ilitoke na wale niamishwe na lege yangu bana yameshaoa bibi ulionde wale wakozi kwenda kutoka mbaga nilikuwa na kaka pale kama mzee mmoja kwa nilikuwa natunza na hela baada ya mwezi kuisha Sawa So, so kupange hivi chumba Nilianza pakati majangu nikaanza maisha hapo ilikuwa ya so, hapo baada ya kwani chumba changu, nimeka eh, ah, nime nime nime kwa, kwa kwanza anglipsko kule nita Alip... nyimbo mm. exploration... Ko... kwa ni aina Kam, ya kwanza alipozaanika studio akamwambia dogo huyu nyimbo zangu zote nilikwenda ile ya upendo alipenda kwa shida zangu nikamnyekea wake ika rekodi na ile la kwa kwa kizungumza leo ndio nyimbo sana pili ndio ngwa tatu lakini nikasema inazitolea wapi nazipeleka hata naiko tunapokuana na zibirek, wapi, na mziki, lakini, na mziki, mtu ambaye ah, mu, na ni, ni na, ni, ni na kwa na kwa wakati fasaji line ndio kukutana na mimi hizo zimehuni kwa sababu location na msanii wake ana shoot. Mimi kwa sababu ile kitu inanijia moyoni, mimi nikamdangia. Baada ya kumdangia kambiaya, nikamdangia direct na mblo, "Hey, mbona unaimba? Unsaidia ila kwa kunyekea." Baada natambia, "Dogo mwana, unatia uruma. Umwana bado blocka pale?" Eh, ndio sina sha. Baada nenda kani nenda pale. Kwa hiyo blo, nenda ka vaje kaongea nawe na kukusaidia. Ndofika kwa social media dogo tambia kadi ah nimekuelewa unaimba sikia malengo a uh, ngombe aninitambulisha unajua mimi nikuja na nyimbo zangu zinzi zotokazo mkoani kwa sababu kufika, mimi nilianza kuapa kuadhrushiani kwenye ofisi na wafanye ile ofirense nachukua na wagalia na wagalia na nyimbo zangu hizi kwao anga unijue basi ya watu bana ngombe msanii baada udo ni msanii ikaenda ikaenda ilele ni mfika huku wao afanya ngine mkutana nako kwa ofisi na naimba kwa msanii mmoja alikuwa anajangu nikuja na nyimbo hii moja tena anaimba ga sasa bahati mbaya kule ya kwanza ndio Akaipenda ile idea yangu. Kwa akaenda video, mi Mimi kwa Nokia, Nokia msafi kutoka Mpoani. Ndio kwa video, sasa mimi bado nifika Nokia msafi, Nokia msafi jina langu. jina, Nokia msafi, Nokia msafi ndo nyimbo video kabisa kashuti. So yeye mmoja yeye rafiki yako ya msafi kwa sababu ni nyimbo kwa baada ya siku na nyimbo nyingine na kuonesha picha za kama nilishitiki katavi msafi kwa hapo ndo akaanza kunitamfahamu mtu. Tukaanimbonzoza mkoani sababu baadae nilikamla kufikia kwa, kwa sababu kuachukua kutoa nyimbo sababu nilikabado anafikata maisha. Ni baadae kukutana na Snasha akiwa na shoti video na nilisave ni bug na muda mrefu sana. Yaani kwa muda wa miezi kadhaa nilikutafuta namba nayo nasikuuona nani abinasudi woge sikuenda sababu ya pesa na leo sasa namba ni mbali kidogo kwa kwa maisha siku moja nikaenda kwa producers wangu wale ambao ambao sasa baada ya siku nikaitwa kwa ni simlo mimi naemba kabla kuna langa ka naishikimala sisi niko ni na na kazi namba nimefuta. Ila nimekariri. mapenzi ulonipa. Waya sahau imekuwa shughuli Usizidishe nitakufa Ukiwa naye mfanye siri Jana mapicha Unapoonyesha ukweli ujue siwafula mimi kutoa uzuni siwa kujawa kupungua mwilini akili duma sifikili mbeleni haya janisha yananyumiza moyoni mapenzi bana kama uyoga muda mwingine mboga muda mwingine sumu naogopa kupenda nina uoga kutwa kukufikiri tu kujira humo mapenzi bana kama uyoga muda mwingine mboga muda mwingine sumu naogopa kupenda nina uoga kutwa kukufikiri ilitu kujira huku bado bado mwanzo bado bado mwanzo bado bado mwanzo bado bado, bado bado bado mwanzo bado madama mama bado tesa sana hayaya ho oh, oh, wo oh, wo oh. Wagano na guvu aliyekupata bate sipoteze na bado na mbivu nazidi kudata mm. yeah, yeah, yeah. una mwingine na bidi kujimba moyo yawarimuangua kose choyo watakujaribu kukuvima moyo una mwingine minalizia mpenzi bana kama uyoga na mwingine mboga muda mwingine sumu naogopa kupenda nina uoga kutwa kukufikiri tua kujira humu mapenzi bana kama uyoga muda mwingine mboga muda mwingine sumu naogopa kupenda nina uoga kutwa kukufikiri tua kujira humu bado bado bado bado bado bado bado bado, bado, bado, bado, bado. bado. Bado bado bado. Oh, oh, oh, oh. Uza bado bado Bado mama Bado tesa sana oh, oh, oh. mm -mm. na gawivu aliyekupata hata sipoteze na bado nakula mbivu sasa hivi ngoma nilinatamsha ika nyimbo kaichika mtamsha inakuwa nyimbo bado ndio hapo na nyimbo ina... yani... uh, wao ni wao bwana nilitamsha tu nyimbo ya bado na imenipa heshima uko paka sasa paka sasa ndio nilipenda nipean ni ndio wangu leo wa udogo kwa sababu Napenda watu waelewe dogo anafanya kifani ninayokitaa tutawagusa anajua nyimbo mimi nyimbo zangu kama ispoiso leo ndioje kuisheni na hii pera na kama faida ya kesi chaiona mwanzoni jifunge kitanzi akisa kuachwa na mpenzi ame trendi Easter na ona na kila picha kibosti yeah. lazima ni tagi anataka kunionyesha anavyopendeza nikamrevisijiwezi mawazo ya shagi sikupata kuniponyesha nanana nani kutwa kulalamika kula kwa ngaa kutika na jua benzi lina raya yake tena lina shida zake e. wengi tunavamia bila taratibu zake Imajaliwa kumpata wa pekee wengi wanateseka na wanalia sana wanajuta walipopenda kazi chungu kisha tendwa utalalama sana ipo siku mtampata naikupenda ah ah, ah usivunjike Apagawa ukiona michoro Kwa nyuma tuto ameja ama Je kisilini na ugokata kataye Uno kulinda la mgembo Kapita kwetu amenasa chambo Katatiko la bambo Tapa mafuta tena ya mganda wana amsha Amsha mizoga <tip> wana katika wana dondosha C'est <tip> le <tip> roi C'est c'est c'est le roi C'est c'est c'est le roi C'est c'est c'est tunaskendo mapema umevunja pendo umepoteza malengo malikando tuloishi wawili mwanzo umekosa wangu upendo ume umenigatisha tamaa uh, nilikutambulisha kwa wazazi rafiki zangu nkaweka wazi ariza mengi kujibu siwezi eti uko wapi mama uh. Hivi wewe away so muda wote kunimisi nime miss na vile simu zako mwanzo kisis tulofangani bure paka msho tutaishi leo mimsukule mm -hmm. wani mako wapi yako wapi yako wapi upanga uh. yako wapi yako wapi yako wapi tulio panga uh. ha uh. hao uh. kisa siku mbabe sikukupia gama ya uchebe Upore wangu kaniona bwenge Ndomana mwana naumia Nilijua mapenzi sio ubabe utuza kuendo usiniache nikajitahidi bora nikapende mm -hmm. niweze hudumia Ah mm -hmm. uh -huh. naona mbee umegeuza tisa, tisa chunga siri jaribu kufisha ficha urifanya miome nitishatisha utazesha na etere umigadija hevi wewe so yule Muda wote kunimisi nimemisi na vile simu zako mwanzo tulopanga ni bure paka mwisho tutaishi leo mimsukule msukule mm, yako wapi yako wapi yako wapi yapanga yako wapi yako wapi yako hani tulio panga namba zako nimefuta ila kichwani nimekalili yale mapenzi ulonipa sahau imekuwa shughuli usizidishe nitakufa ukiwa naye mfanye siri jana mapicha unapoonyesha ukweli ujue si wafula mimi kutoa uzuni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 ndoa mwanzo bado bado mwanzo bado bado bado ndo pano madama bado nitese sana haya haya wa wa na Halie kupata bate sipoteze na bado nakula mbivu nazidi kudata mm -hmm. una mwingine na bidi kujimba moyo yewali mwingi wako sio watakujaribu kukuvima moyo Muda mwingine minalizika penzi bana kama uyoga Muda mwingine mboga muda mwingine sumu naogopa kupenda ninauoga kutwa kukufikiri tua kujira humo mapenzi bana kama uyoga muda mwingine mboga muda mwingine sumu naogopa kupenda ninauoga kutwa kukufikiri tua kujira humo na aliyekupata batesipoteze na bado na mbivu nazidi kudata <totipos> <tipos> muna mwingine inabidi kujima moyo yewali mwangu wayakosi kichoyo kujaribu kukuvimba moyo muna mwingine minalizika <tipos> mpenzi bana kama uyoga